Stojíme před budovou staré pardubické reálky, která byla vybudována v letech 1863 až 65. To byla pícha města Pardubic, protože tuhle budovu postavili měšťané za svoje peníze. A tuto střední školu, v té době velmi prestižní, taky za své peníze provozovali. Oni platili profesory, všechno, co k tomu bylo, co k tomu bylo potřeba. A teď přišla válka roku 1866 a nejprve Rakušané řekli, bude tady vojenská nemocnice. Samozřejmě, že pánové se nepředstavitelně zhrozili a umluvili Rakušany, že tam vojenská nemocnice nebude. Ovšem, problém byl v tom, že pak přišli Prusové 5. července a s nimi přišla další vlna raněných. Pruských raněných, mimo jiné, někteří z nich byli nakaženi cholerou. A s Prusy už nebylo možno příliš diskutovat, Prušáci prostě reálku zabrali, ale Pánům z vedení města a panu profesoru Klikovi, který se tady nachobítl v té chvíli, se podařilo je alespoň přesvědčit, že se ti vojáci nedostanou do kabinetu, protože v kabinetech byly schromážděny přírodovědné a další sbírky, které pání profesoři používali jako učební pomůcky. A byly to v řadě případů velice hodnotné předměty, z níž některé pak skončily třeba v našem muzeu.